بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علیٰ رسول ہلکریم اما بعد احباب گرامی ہمارا یہ المختصر القدوری کا پندرواں سبق ہے اور پندرہواں سبق ہم مکتبۃ البشریٰ کتاب کا صفح نمبر ایک سو باون باب و شہید سے پڑھیں گے کتاب و میں باب ہے باب ال شہید ذرا عبارت دیکھیے اشہید المََََََََََََََََََََ قطلشركن ابوجى دفيلمارعارقتى وبى اصر الجراحتى اوقل المسلمون ظلم يب وم يجبى قتلى وفن ويسى علہ وسل ديكھيے ذرا سب سے پہلے یہاں شہید کی تعریف ہے شہید کی دو قسمیں ہیں ابتدان ایک شہید دنیوی اور ایک شہید اخروی شہید دنیوی کسے کہتے ہیں شہید دنیوی اس شہید کو کہتے ہیں شہید دنیوی اس شہید کو کہتے ہیں جس پر آخرت کے درجات کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی شہید کے احکام جاری ہوں اور شہید اخروی اس شہید کو کہتے ہیں جس کو آخرت میں شہادت کے درجات حاصل ہوں لیکن دنیا میں اس پر شہید ہونے کے احکام جاری نہ ہوں صحب قدوری علیہ رحمٰ نے شہید دنیوی کو سب سے پہلے بیان کیا اور یہاں صحب قدوری نے شہید دنیوی کی سات شرطیں بیان کی ہیں اور یہاں عبارت سے پانچ شرطیں ویسے معلوم ہوتی ہیں جب کل شرطیں جو ہیں وہ سات ہیں دو امام قدوری نے ذکر نہیں کی سب سے شہید کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو یعنی بچہ بھی نہ ہو اور مجنون بھی نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حد سے قبرا سے پاک ہو یعنی جمبی وغیرہ وہ شہید تو ہوگا لیکن اس کو غسل دیا جائے گا اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ظلم مقتول یعنی اس کو ظلمن قتل کیا گیا ہو اور پانچویں شرط یہ کہ ایسا مقتول ہونا کہ جس پر شریعت نے کوئی دیت مقرر نہ کی ہو چھٹی شرط یہ کہ اگر مسلمان یا ضمی نے قتل کیا ہے تو دھاری دھار آلے سے قتل کیا ہو جبکہ یہ شرط کافر کے لیے نہیں ہے ساتویں شرط یہ کہ زخم لگنے کے بعد موت سے پہلے ارتساس ثابت نہ ہو یا ارتساس نہ پایا گیا ہو ارتساس کسے کہتے ہیں دیکھیں ارتساس کہتے ہیں موت سے پہلے کوئی دنیاوی راحت حاصل کرنا مثلاً کھانا پینا علاج معالجہ کرنا یا ہوش کی حالت میں میدان جہاد سے منتقل کیا جانا یا ایک نماز کا وقت کا گزر جانا تو یہ جس میں شرطیں پی جائیں گی وہ شہید دنیاوی ہوگا ذرا دیکھیے عبارت اشہید من قتل المشرک شہید ہوئے کہ جس کو قتل کرے مشرقین او وجیدہ فلم کا تھی یا پایا جائے وہ مارکہ جہاد میں یعنی موض القتال کتال کی جگہ میں لڑائی کی جگہ میں وہ بہی اثر الجراحا اور اس کے ساتھ زخم کا نشان بھی ہو زخم کا اثر بھی ہو یا فرمایا کہ قتل المسلمون ظلم یا اس کو مسلمانوں نے یا ضمیوں نے قتل کیا ہو ظلم بغیر حق بغیر حق کے اور نہ واجب ہو اس کے قتل کے ساتھ دیت بس اس کو کفن دیا جائے وہ یوسلِ علیہ اس پر نماز پڑھی جائے و لا اس کو غسل نہ دیا جائے البتہ ساتھ فرمایا کہ اس کو غسل نہ دیا جائے اور جب شہید ہو جائے جم بھی و ادش تو ادا جنوب و غسل بھی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جب شہید ہو جائے جمبی تو اس کو غسل دیا جائے امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک و کزالِ صبی اور بینستور لکھے و اور اسی طرح یہی حکم ہے بچے کا بھی کہ بھئی جب بچہ شہید ہو اس کو غسل دیا جائے گا یا جم شہید ہو تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا آگے ہے وقال ابو یوسف و محمد لا یغ ولا ولاء یغ عن شهيد, دم عن شهيد دمه ولا ينزع عنه سيابه ولا ينزع عنه الفرب والحشف والخف والسلاح ومن ارتس غسل والارتساس أن يأكل ويشرب ويداب ويبقى حيا حتى يمضي عليه وقت سلاة و ہو وََ یا قل و ین و یون قلو من المارکتِ حین وََ من قطل و اوقساسن غسل دیکھیے ذرا کہ جب شہید کیا جائے جمبی تو اس کو غسل بھی دیا جائے اور اسی طرح بچہ ہے اس کو بھی غسل دیا جائے گا وقال ابو یوسف و محمد امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ فرماتے ہیں ولاََخلان کے ان دونوں کو غسل نہیں دیا جائے گا یعنی بچے کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا جمبی کو بھی اگر شہید ہو گیا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا ولاء یق سلع شہید دم ہو اور نہیں غسل دیا جائے گا نہیں دھویا جائے گا شہید سے اس کا خون یعنی جو اس کے جسم پر شہادت کی وجہ سے خون لگا ہوا ہے اس کے اس خون کو بھی نہیں دھویا جائے گا اور نہ اتارے جائیں اس کے کپڑے البتہ جو زائد کپڑے ہیں جیکٹ وغیرہ ہے موزے ہیں اسلح ہے اس کو اتار دیا جائے اور اسی طرح بین اصطور لکھا قلمس ہوا ٹوپی وغیرہ ہے اس کو اتار دیا جائے آگے وہ من قصہ غسی لا جس نے ارتساس پایا تو وہ غسل دیا جائے گا جس نے ارتساز پایا وہ غسل دیا جائے گا آگے ارتساز کی تعریف جیسے کہ ہم نے ابتدان بھی بیان کہ ول ارتساسلاََ اَن اَن شربا و جداوا اویب قیا حت یم ضلح وقت و سلاطن و یاقل و یون قالم یہ حرتس کی تعریف ہے دیکھیے احتساس ارتساس یہ کہ کھائے یا پیے یا دوا کی جائے یا باقی رہے زندہ یہاں تک کہ گزر جائے اس پر ایک نماز کا وقت اس حال میں کہ وہ عقل رکھتا ہو یا وہ نقل کیا جائے میدان جہاد سے زندہ ہونے کی حالت میں اور آگے فرمائے کہ وہ منقوطی لفیہ او اوقساسن اور جو آدمی قتل کیا گیا حد یا قساس میں تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا وسلِ علیہ اور اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگلا مسئلہ بیان فرما ہے کہ وہ امن قطلہ مین البغاتی اور وہ آدمی جو قتل کر دیا گیا باغیوں میں سے او قطاع طریق یا ڈاکو میں سے لم یو صلی اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے دیکھیں اگر ڈاکو میں سے اور یا فرمایا کہ کس سے باغیوں میں سے جو باغی ہیں باغیوں میں سے اگر کوئی شخص قتل کیا گیا ہے تو اس پر باغی کہتے کسے ہیں پہلے باغی کہتے ہیں کہ وہ شخص کے جو حکومت اسلامیہ کے نجائز مخالفت کرتے ہوئے مر جائے اور کتا و طریق جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اب ان کو فرمایا کہ ان کی توہین کے لیے ان کے اس عمل کی توہین کے لیے اور ان کے عمل کی اس تزلیل کے لیے ان کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے اور نہ ان کو غسل دیا جائے اور نہ ہی کفن پہنائے جائے بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں لیکن اگر ان کو غسل دے دیا نماز جنازہ پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر پڑھیں تو اہل علم حضرات ان کا نماز جنازہ علماء اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیں اگلا باب ہے باب و فی فلکابتی یہ باب ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں الصلاط فی فلکابتی جاز الفردہ و فرمائے کہ کعبہ میں نماز پڑھنا جائز ہے فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی یعنی کعبہ کے اندر نماز کعبہ کے بہر کعبہ کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھنا جائز ہے لیکن کعبے کے دروازہ کھول کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا یہ فرمایا کہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے فرمائے کہ وہ صلی المام و فیحہ بھی جماعت الفجالہ بازراہ الا ظہر جاز و من جال منہ وجہ الا وجہ یوق رہو امن جا من ہو ذہ رہو الا وجہ امام یج ہو <صَلَاتُهُ> یہاں سے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے طریقوں کو بیان فرما رہے ہیں دیکھیے ذرا تو فرمایا کہ ف انصل پھر اگر نماز پڑھائے امام اس میں جماعت کے ساتھ تو کریں ان میں سے بعض اپنی پشت امام کی پشت کی طرف تو جائز ہے اور وہ جس نے کیا اس میں سے اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف تو جائز ہے پر مکرو ہے اور جس نے اپنی پشت امام کے چہرے کی طرف کی تو نہیں ہے گی جائز اس کی نماز تو اس صورت میں اس کی نماز جائز نہیں ہوگی یعنی امام کے چہرے کی طرف چہرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن امام سے آگے ہو جائے گا اس آخری صورت میں جب اپنی پشت امام کے چہرے کی طرف کرے گا تو امام سے آگے ہو جائے گا اور امام سے آگے ہو جانے سے نماز جائز نہیں ہوگی اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وہ اداصل المام و فل مسجد الحرام اور جب امام مسجد حرام میں نماز پڑھانا چاہے تو حلقہ بنا لے لوگوں کا بیت اللہ کے ارد نماز پڑھائے پڑھیں لوگ امام کی نماز کے ساتھ وہ فمن کانہ منہم اقرب و الاقابت مین المام اجازت صلاح ہوں بس جو ان مقتدیوں میں سے اقرب و الاکعبہ مین الامام بیت اللہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت نسبت امام کے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی لم یا کنفی جانب الامام جب کہ وہ امام کی جانب نہ کھڑا ہو دیکھیں امام والی سائڈ پہ وہ امام سے آگے نہ ہو باقی بیت اللہ کی تین سائڈوں پہ اگرچہ وہ امام سے زیادہ قریب ہے بیت اللہ کے تو تب بھی نماز ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ یہ امام سے آگے نہیں ہے ہاں بیت اللہ کے قریب ہیں لیکن مخالف سائڈ پہ ہے تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی آگے فرمائے کہ وہ منصل اللہ علیہ زہر اور جس شخص نے نماز پڑھی بیت اللہ کی چھت پر جازت صلاح ہو اس کی نماز بھی جائز ہو جائے گی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا سبق انشاء اللہ تعالی ہم کتاب و سے شروع کریں گے جزاک اللہ